ώστε να είναι μία ώρα συγκεκριμένη, εστιασμένη, σε αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δείτε το ημερήσιο πρόγραμμά σας και το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σας και αποφασίστε πόσες και ποιες ημέρες και ώρες θα αφιερώνετε στην επιχείρησή σας. Και αφού το κάνετε αυτό, δεσμεύστε τις ώρες και τις ημέρες αυτές στο ημερολόγιό σας. Δεσμεύστε δηλαδή blog τμήματα χρόνου που θα τα έχετε αφιερωμένα για αυτή τη δουλειά. Και όταν το κάνετε αυτό, αποφασίστε ότι εκείνε τι ώρε δεν θα κάνετε οτιδήποτε άλλο εκτό από τη δουλειά σα. Γιατί η δουλειά σα, όποια για να είναι αυτή, είναι η προτεραιότητά σα. Αυτό δουλεύει με δύο τρόπου. Πρώτον, δημιουργεί μήνυ προθεσμίε μέσα στην ημέρα σα, που ουσιαστικά περιορίζουν τον χρόνο που θα αφιερώσετε σε κάθε μία από αυτέ τι εργασίε σα, βοηθώντα σα έτσι να είστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Ότι δηλαδή, εγώ έχω συγκεκριμένο χρόνο να κάνω αυτέ τι εργασίε. Άρα, αναγκαστικά θα είμαι πιο αποτελεσματικό σε αυτό το χρόνο. Και δεύτερον, σα κρατάει υπόλογου για το πού πραγματικά πηγαίνει ο χρόνο σα. Το να χωρίσετε δηλαδή την ημέρα σα σε τμήματα χρόνου, σε μπλοκ χρόνου. Δοκιμάστε να κάνετε το εξή. Κάντε μία λίστα λοιπόν με όλε τι εργασίε που χρειάζεται να ολοκληρώσετε αύριο. Και μετά δείτε το ημερολόγιο σα και χωρίστε το σε τμήματα τη μία ώρα ή ακόμα και των 15 λεπτών, αν χρειαστεί, ή τον 30 λεπτών. Ανάλογα με τι ανάγκε σα. Καθορίζοντα λοιπόν συγκεκριμένα τμήματα για το πότε θα κάνετε την κάθε εργασία από τη λίστα σα. Κάτι που μπορεί να σα βοηθήσει σε αυτό είναι ακόμα και το να βάλετε μια ειδοποίηση στο κινητό σα για το πότε τελειώνει το κάθε τμήμα, το κάθε τμήμα χρόνου, ώστε να είστε περισσότερο συγκεντρωμένοι έτσι. Με αυτόν τον τρόπο που σα λέω τώρα, που σα εξηγώ, ετοίμασα και όλη αυτή την εκπαίδευση που κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Γιατί είχε πολλά διαφορετικά τμήματα. Είχε, α πούμε, να, βρω την, να κάνω τη δομή τη εκπαίδευση, το, το σκελετό δηλαδή, τα 21 πράγματα που θα καλύψω, να βρω τα συγκεκριμένα παραδείγματα, να φτιάξω τη σελίδα εγγραφή, να γράψω τα email, να ετοιμάσω τα slides και πολλά πολλά άλλα. Και όλα αυτά τα έκανα αφιερώνοντας μισά ώρα, τμήματα, 30 λεπτών εστιασμένη δουλειά σε αυτά τα διαφορετικά όλα κομμάτια αυτού του project. Και φυσικά το ίδιο πράγμα κάνω και όταν θα κάνω να πάρω τηλέφωνα. Μισή ώρα, μία ώρα συγκεντρωμένα βάζω και ειδοποιήσω στο κινητό μου. Ε, ώστε να είναι μια ώρα συγκεκριμένη, εστιασμένη σε αυτήν ακριβώ τη δουλειά. Το νούμερο 3 είναι να αποφασίσετε πόσε και ποιε ώρε, πόσε και ποιε μέρε και πόσα και ποια Σαββατοκύριακα θα αφιερώνετε στη δουλειά σα και να δεσμεύσετε τμήματα χρόνου στο ημερολόγιο σα. Π.χ., ξέρω εγώ, αν είναι 4 ώρε την ημέρα, ότι θα δουλεύω από τι 6 μέχρι τι 10 το βράδυ, αν αυτό είναι το ωράριό σα.